Morjes! Puhutaanpa tälläkin viikolla ihan vaan näitä omia kuulumisia tässä. Tota, tosiaan viikko sitten olin vielä koronan kynsissä, kun tämä video julkaistiin, mutta se onneksi sitten hellitti siitä aika nopeasti sen tota, videon julkaisun jälkeen ja maanantaiksi niin pääsin Pääsin mukaan sinne voimankäytön kertaukseen, joka oli tärkeätä sinällään, koska jos sen olisi missannut, niin sitten tuota, olisi niin mennyt hankalaksi järjestää sitten jossakin vaiheessa uudestaan pelkästään minulle sitä juttua, mutta onneksi toivui just parahiksi siihen, että pysty osallistumaan. Ja nyt sitten äh, voisin vähän puhua tuosta, kun tosissaan tammikuun lopussa irtisanouduin Kelaalta ja aloitin sitten työt tuossa vartijahommassa. Niin sehän kuulostaa sille aika hullulta. Ratkaisulta, mutta on kyllä ollut, ollut tyytyväinen siihen, siihen, koska se Kelaa-homma, niin se teki minut aivan hulluksi, jos suoraan sanotaan. Ja nyt sitten Kelaa vielä yllätti tässä menneellä viikolla. Ilmoittivat, että nyt pitää maksaa 800 euroa. Takaisin opintotukea kun viisi kuukautta sain vuonna 2020 opintotukea ne ainoat kuukaudet, joita opiskeluaikana nostin. Eli mä tein Kelalle töitä hirmu paskalla palkalla ja nyt sitten rangaistukseksi siitä, että on Kelalle tehnyt töitä, niin pitää Kelalle maksaa rahaa. Takaisin. Eli mä sain sen 1250 euroa opintotukea opintojen aikana, niin nyt sitten reilu 800 pitää maksaa sitä takaisin. Eli mitä sitä tulee neljä viidä osaa takaisin. Ja aina kun on saanut Kelaalta jotakin etuutta, Ää, muutaman kerran opintotukea ja kertaalleen asumistukea, niin aina on peritty takaisin. Ja siinä ei niinku auta se, että on yhteiskuntatieteiden maisteritutkinto ja sitten ollut vielä monta vuotta sen kyseisen apparaatin Toiminnattaa katsomassa sisältäpäin, niin aina löytyy joku pykälä, joka sitten sanoo, että maksa saatanaa takaisin. Että nyt sitten kyllä ikävästi syventää tätä toimeentuloa kun pitää tuommoinen summa nyt löytää maksettavaksi takaisin. Että mulla ei ole kyllä sitä laitosta kohtaa mitään sympatiaa ei mitään. Ja en kyllä pysty kuvittelemaankaan, että ikinä enää siinä laitoksessa työskentelisi. Näin se vaan ikävä kyllä on. No, mutta tuossa turvallisuusalalla niin tykkään kyllä työskennellä. Ja uh, ta Ajatuksenahan on, on tota, että tämä nykyinen homma on si siinä mielessä väliaikainen, että, että muutetaan puolisoon kanssa tuonne pääkaupunkiseudulle tuossa tämän vuoden lopulla kautta ensi vuoden alussa. Ja se sitten on niin itselläkin vähän enemmän valinnanvaraa töiden suhteen siellä, siellä päässä. Ää, nyt tota, on pääasiassa ihan kivasti mennyt tuo ty työ. Elikkä en tietysti voi ihan hirveästi puhua ymmärrettävästi syistä, mutta siis on myymälävartiana ja ihan jokainen varmasti tietää sen, että myymälävartija Yksi tärkeimmistä tehtävistä ottaa niitä myymälän varkaita kiinni. Ja se nyt tässä on hieman ärsyttänyt itseä, että kun ei niitä nyt ihan hirveästi tule, ei välttämättä joka päivälle ole löydy sitä varasta niin kuin ollenkaan. Mut sitten kun mitä on omalle kohdalle tullut, niin äh, ihan varmasti on just sellaisella hetkellä, kun on tekemässä jotakin muuta, että en pysty seuraamaan sitä tilannetta ja sitten se äh, niin kuin pääsee karkuun, niin se kyllä niin kuin syö miestä, vaikka tietää, tietää, että jos oot tekemässä jotakin muuta hommaa, Ni niin se on vaan huonoa tuuria ei sille mitään mahda, mutta se, että kun sitä nyt on käynyt useampaan otteeseen, että just kun niin sanotusti käännät selkäsi ja teet jotain muuta hommaa, niin just sillä väliin lähtee tavaraa, niin se niinku tuntuu, että ei voi olla totta enää tämä, että miten se toistuu. Ja se eikä siinä nyt sitten auta kuvaa jatkaa aktiivista kameroiden pyörittelyä ja tälleen. Kyllä se joskus sattuu kohdille, mutta ihan tuntuu, että kaikki onnen jumalat on kääntäneet selkänsä tuossa suhteessa. Että aina, aina sattuu silloin, kun just ei näe tilannetta. Eipä mahda mitään, että muuten kyllä koitan työni tehdä viimeisen päälle hyvin, ja, mutta se tietysti vähän kalvaa mieltä, että kun myymällä vartija onnistumista luonnollisesti on helppo mitata sillä kiinniottojen määrällä, että sitten jos niitä ei ala tulla, niin sehän niin kuin, ei, ei, ilmenee niinku epäonnistumisena vaikka on taatusti parhaansa tehnyt ja se, sehän on sinällään vähän raakaa tuossa hommassa, että on osittain niinku tulosvastuussa mutta eipä se nyt mitään ihan luottavainen on sille, että on parhaani tehnyt ja sen täytyy, täytyy kyllä riittää Ehkä enemmän tykkään tai jotenkin luontevampaa on semmoinen järjestyksen valvonta työ, jossa niin ei ole se ää, näpistelijöiden kiinni ottaminen ei ole sinällään siinä työn keskiössä, vaan on enemmän tällainen häiriökäyttäytymiseen puuttuminen ja tällaiset asiat. Niin, tota, semmoinen ehkä on itselle jotenkin luontevampaa. Tai ehkä sitä tuli niin kauan tehtyä silloin työura-alussa, että se on vaan jotenkin parkkiintunut niihin tapoihin ja siihen tyyliin. Ei se... Mutta tosiaan ihan verrattuna siihen, miten kurjaa siellä Kelalla oli, niin siihen verrattuna on kyllä tosi tyytyväinen ja täytyy vaan toivoa, että jossakin vaiheessa uh, tuurikin kääntyy silleen, että ei enää rosvot kävisi just sillä hetkellä, kun on jotakin muuta tekemässä. Tuota, nyt alkaa videolla olla Mittaa sen verran, että eiköhän lopetella tältä viikolta ja palataan ensi viikolla jonkun muun aiheen kanssa. Kiitoksia katsomisesta ja moi moi!